Одним з важливих складових цієї війни є так звана зернова ініціатива позернова зернова охота. Нагадаю історію, що спочатку війни фактично Україна була заблокована в можливості використовувати Чорне море для транспортування зернових до інших країн світу. І миттєво виникла ситуація значної нестачі цих самих зернових на світовому ринку що Україна є одним з провідних, власне, світових експортерів – пшениці, кукурудзи. Тобто наші позиції доволі потужні, і коли Україна втратила можливість використовувати море, у нас залишилась лише залізниця до певних країн Європейського Союзу, але вона і близько не могла вивести всі ці обсяги, які Україна, власне, щорічно експортувала тому нагадаю до речі, що в 2021 році експорт зерновий з України склав 11,4 мільярда доларів, тобто доволі значна суму. Отже, Україна не змогла їх постачати, і наслідком цього в світовій економіці стало зростання світових цін на певні зернові, які Україна переважно експортувала, насамперед це пшениця якої сортів, так, наприклад, у квітні, тобто вже через два місяці після початку бойових дій ціна на пшеницю зросла вдвічі порівняння з цінами у січні тобто за чотири місяці ціна зросла миттєво провідні організації продовольчої світові почали казати про те що є загроза голоду для багатьох людей тому що фізично не буде вистачати зерна плюс ціна на них зростають, тобто люди не зможуть собі дозволити купити навіть те що є і тому почались дискусії про те, що необхідно деблокувати наші щоб порти, дати Україні можливість експортувати зернови до інших країн. Ці, довго йшли ці перемовини і десь в липні за посередництво Республіки Туреччина було досягнуто угоду. Потім ООН доєдналася до цієї угоди між фактично Україною з однієї сторони, ООН та Туреччиною якби Посередницька, друга сторона і третя сторона Російської Федерації, що буде створено зерновий коридор, було визначено три порти, з яких Україна отримала можливість вивозити власне зернові, і це дуже позитивно вплинуло на ринок зернових у світі. І ціни стабілізувались, і люди отримали в багатьох країнах світу можливість мати ці саме зернові. Тобто це те, що результати, які були досягнуті. Який ще важливий момент, що для світу ця угода була важлива, тому що отримали необхідні сортнові, а для України. Україна в, на початку, верніше, цього року, після початку війни, зіткнулася з вагомою проблемою нарощування негативного сальта зовнішньої торгівлі. Лише в липні місяці, тобто місяць до початку дії зернової ініціативи, негативна сальда зовнішньої торгівлі товарами України склала 1,8 мільярдів доларів. До цього була 1,6, 1,2, тобто постійна динаміка нарощування негативного сальда, що, безумовно, негативно впливало на національну валюту України. Тобто, коли ти маєш таку значне сальдо, і ти бачиш, з якою динамікою вона зростає, це дуже велика проблема для економіки, особливо в наших умовах. І отже, в липні місяці досягається ця, ця угода, було вирішено, що з 1 серпня наші човни підуть до інших країн тобто відбувається блокада через 23 навіть 22 години після підписання цієї угоди Російська Федерація робить ракетний обстріл акваторії Порту Одесу чим фактично порушує цю угоду але попри те що був факт порушення Україна заявила що ми будемо виконувати цю ініціативу тобто попри подібні дії Російської Федерації ми йдемо на цей крок і фактично через вже декілька днів почалося завантаження човнів вони поплили до Туреччини і фактично весь цей період тобто ми вже маємо серпень маємо вересень і фактично завершується жовтень коли працює ця ініціатива Станом на вчорашній день з України відійшло 397 човнів які містили приблизно 9 мільйонів тонн зернових це тобто результати які ми маємо з України коли почалося вивезення зернових з цих трьох портів Україна до речі хотіла збільшити кількість портів і сподівалася що з оновленням ініціативи тобто я нагадаю що вона існує до густопада місяця і піс після цього було сподівання що ми зможемо розширити кількість портів. а далі ще для України що важливо що коли розпочалась її організація а, тобто якщо там серпень ще був перший місяць цієї роботи уже в вересні вона запрацювала на повну потужність якщо про цим я казав про проблему сальда яка була Україна в липні тобто перший місяць до реалізації цієї ініціативи то вже в серпні негативна сальда було трошки меншим а вересні воно склало приблизно півмільярда доларів, тобто 1,8 які ми мали у липні і півмільярда які ми мали у вересні чому тому що вже на повну потужність запрацювала ця ініціатива, і просто якщо ми будемо порівнювати вересень до липня, тобто місяць, коли не було іні ініціативи липень і вересень, коли вона вже на повну працювала, то вивезення з України, тобто експорт, лише пшениці фізично збільшився майже в 5 разів. А інших культур трохи менше, тому що акцент робився на власне на пшеницю. Що це дало Україні те що наприклад в, е, в липні експорт зернових з України склав приблизно 400 мільйонів доларів У вересні експорт зернових з України склав 950 мільйонів доларів тобто коли ми заключали цю ініціативу дуже багато аналітиків казали що це може приносити Україні приблизно мільярд на, на місяць ось в вересні вже було 950 мільйонів тобто ми фактично вийшли і до речі ми вийшли б на цю цифру мільярд якби ціни на зернові які як я казав перед цим були дуже значні там в квітні в травні вони різко не скоротились саме тому що всі знали про цю ініціативу і розуміли що не буде такої нестачі, тому Україна Деякої міри не змогла заробити стільки скільки могла б якби ці ціни збереглись тим не менше 950 мільйонів для нас це дуже гарна цифра яка дозволила ось змінити цю динаміку постійного зростання негативного сальдо тобто так вона ще залишається негативна для нас але принаймні після цього 1,2 1,6 1,8 до липня зараз півмільярда це вже дуже позитивна новина Тобто наш плюс те, що ми змогли більш-менш отримати валюти для того, щоб припинити це дуже стрімке нарощування негативного сайду для світу. Як я казав перед цим, це те, що і ціни скоротилися головне, що певні країни отримали ці зернові, на які вони очікували. То ось ці результати, які вже ми по завершенню третього місяця, вже можемо констатувати. Диву, апріорі розрахована була на три місяці, тобто це не означало, що Україна вивезе те, що в неї є, тому що чіткої цифри, скільки ми можемо експортувати, Україна немає, але у нас достатньо запасів, більше того, одним з плюсів цієї угоди, крім того, що я зазначив, ще й той факт, що наші аграрії казали, що наші зерносховища заповнені, тобто зараз, коли почався збір урожаю, він зараз триває, навіть завершується, то у нас не було можливості кудись їх вкладати, тому що усі наші зерносховища вони, власне, вже були заповнені, а також були, на жаль, знищені, тому що е влітку дуже багато зерносховищ в Україні постраждали від обстрілів. Тобто, е це, це була проблема, і е ця зернова угода, крім іншого, дозволила звільнити місця, які зараз займаються врожаєм нового скажімо періода тобто новим врожаєм, і тепер Україна має достатньо можливості щоб його далі направляти на експорт тобто я не скажу що ми маємо безмежні можливості тим не менш для того щоб експортувати у нас дуже багато зерна які є. бажано звісно продати а не втратити його тому що якщо зерно ти не споживаєш і не продаєш воно в тебе пропадає це втрачені кошти, нам це не треба. Ми з голоду не помремо, тому що дуже багато людей казали, що ось, і ми зараз почнемо вивозити зерно, ми, у нас не буде чого їсти. Знаєте, як показує досвід, ми виробляємо набагато більше зерна, ніж споживаємо. Тому ці надлишки ми, власне, продаємо і вони доволі значні. Uh, тому ніякого ризика в тому що нам не вистачить на назву я не бачу а ось ризик того що вона може пропасти через те що і не споживемо і не продамо він дійсно є тому угода потрібна угода дійсно давала нам результати і попри те що 29 жовтня російська федерація заявила що вона не хоче її продовжувати тут до речі предисторія що російська федерація дуже часто робила заяву про те що вона не хоче виконання цієї угоди вона і не хоче з однієї простою причиною як колись зазначив один з е, провідних пропагандистів цієї країни Маргарита Сімонян е, голод глобальний голод це союзник Росії тому що через фактор глобального голоду Росія буде тиснути на Провідні країни світу щоб вони зні, знімали санкції з неї Бо Росія може забезпечити свою продукції е, всі ті країни але в обмін на це вона вимагає зняття з неї санкцій при тому що е, цих зернових з Росії потребують не країни які проти неї наклали санкції а країни які якраз не залежать від неї по зерновим тим не менш Ось Росія хоче це використовувати як важіть впливу, тому дуже багато людей в Росії виступали проти цієї угоди, і власне протягом останнього місяця, десь спочатку жовтня, постійно лунали заяву про те, що Росія не продовжить цю угоду. Росія вона не вигідна, Росія може її пропонувати раніше, і ось після того як відбулись певні інциденти в бухті Севастополя. Росія заявила, що це підстава для того щоб розірвати цю угоду а це є порушення хоча я нагадаю що в тексті угоди зазначено що сторони утримуються від атак на цивільні човни по інформації яку ми маємо в бухті Севастополя постраждали не цивільні човни постраждали якраз військові човни а вони не були зазначені в умовах цієї угоди тобто юридично не було порушення угоди Отже Росія як заявив вже міністр закордонних справ України Кулєва після одразу після заяви Росії про вигляді ініціативи що Росія сама вирішила придумати аргумент чому вона хоче вийти бо вона дійсно хотіла з неї вийти і отже зараз вона знайшла можливість це зробити зараз залишається як на мене два варіанти що діяти що робити далі перший варіант умовити Росію все ж таки повернутися до конструктивного діалогу повернутися по-перше до виконання цієї угоди до якщо не помиляюсь 19 листопада а далі а далі пролонгувати дію цієї угоди і навіть можливо розширити кількість спортів з яких Україна буде вивозити заробу і якщо Росія відмовиться від цього варіанту а за її риторики є враження що вона може це зробити тоді нагадаю Варіант два, про який казали ще до укладання цієї угоди, е, пропозиція одного з адміралів флоти його вуличності, е, королянської, тобто англійського флоту, про те, що військові човни Великої Британії можуть зайти в акваторію Чорного моря і забезпечити безпеку коридору від Одеси до Босфору тобто вони це будуть робити єдине від себе я можу додати що навряд чи вони це можуть зробити без Республіки Туреччина тому як на мене бажано що Велика Британія та Республіка Туреччина уклали між собою угоду про те що їхні військові човни будуть забезпечувати діяльність цього зернового коридору тобто фізично вони будуть присутні якраз біля України будуть в цих самих точках якщо Росія буде атакувати військові човни Великої Британії та Туреччини для Росії це буде означати застосування проти неї п'ятої статті НАТО тобто напад на одну з країн НАТО буде означати що всі країни НАТО нападуть на Росію тому я не впевнений що Росія захоче власне піти цим шляхом тим не менш оці два варіанти про які я казав вони все ще лишаються і я сподіваюся, що один з них спіль... буде працювати більше того я сподіваюся, що це ж таки буде варіант номер один чому тому що у разі другого варіанту це буде означати просутність військових човнів Туреччини та Великобританії поруч з Україною і буде збільшення ризику для Росії рано чи пізно е атакувати один з військових човнів країн НАТО отже отримати собі дуже великі проблему у якості конфлікту з країнами НАТО і тепер від цього варіанту 2 я хотів перейти до питання чому Україна переможе тому що у разі якщо країна НАТО все ж таки фізично приєднається до цієї війни це буде означати дуже швидку поразку Росії тому все йде до того що Росія програє цей конфлікт, просто вона зараз відтерміновує цю поразку.